معانا اليوم ايباد 7 وفكينا البورد منه وعزلنا عزلنا الشاشة وعزلنا كل هاي الامور المشكلة انه الجهاز مش راضي يكمل مش راضي يشتغل يعني بتسحبته على البور سبلاي صفر فاصلة 0.22 أحيانا بتضغط على البورد بصير 0.24 الجهاز مش راضي يشتغل البطارية قومناها فززناها تأكدنا من كل المعلومات لازم كمان تتأكدوا من الشاحن الشاحن مخرج 5 فولت واصل على هذا المكثف وهذا الملف اللي موجود هون يعني مشهور هذا العطل بالايباد 7 لازم رفع المعالج وشبلنته وترجيعه من أول وجديد وإن شاء الله أنه يزبط الجهاز تابعونا للنهاية. بالبداية شباب انا عارف انه تحت هذا الاي سي من تحت ما في عندي اي مشكلة يعني فاضي ما في اي سي محمي تحته لحتى اني اخاف عليه فلذلك انا شو اللي رح اعمله لما بدي اجي ارفع الاي سي بالعادة انا برفعه على 340 واربعين حتى لو محمي ليش خوفا من من انه يكون في تحته اي سي محمي تروح تطلع النقاط لبرا ويصير فيه مشكلة بالجهاز أطل ثاني لكن أنا هون شو بعمل أنا بفضل أني أرفع ورفع طبعا في حدا بده يقول لي أنه بتطير الارجل، نعم بتطير ارجل لكن بحاله وحدة اذا ظليتك على درجه الحراره اللي بتظلك شغال عليها، نحن اتفقنا انه هذا تحت هذا الاي سي ما في موجود عندي مشاكل يعني فاضي ولا في عندي ولا اي سي ولا اي مقاومه ولا اي مكثف، فمعناها انا لو استخدمت حراره زايده معناته انا بالسليم، انا بخاف اني اطير نقاط معناته بدي استخدم حراره زايده، تمام؟ اول نقطه ببلش فيها بدي افك الحمايه، طبعا هاي حمايته مش سهله يا شباب، حمايه قويه جدا جدا، خليني ابلش اول خطوه أنا بدي ابلش باني بدي اشيل الحماية عن الزوايا عن هون هاي الزوايا بدي احاول اشيل عنها الحماية بسم الله طبعا احنا اتفقنا انه احنا بنشيل حمايه لغرض واحد اللي هو انه انا ما بدي اطير شايفين المقاومات والمكثفات اللي هون، انا ما بدي اعمل ضرر، انا بدي اجي ارفع السي بي او ارفع الاي سي اي اي سي كان وفي موجود عنده موجود حواليه مثل هذول اللي انتم شايفينها، فمعناها راح ارفعهن معه، فانا ليش اوقع بهي المشكله؟ فانا بروح بنظف بنظف على الداير مشان انه ما يصير معنا اي مشاكل، يعني بتبين عليكم انها سهله، لكن والله هذا الشغل صعب، صعب جدا، مش اي فني بيقدر اشتغل هذا الشغل يعني انا كثير حاولت بهذا الجهاز اذا زبط معي هذا الجهاز بيكون اول جهاز بيزبط معي صراحه لانه شغله صعب جدا هاي الحماية مش مثل ما انت مفكر، مثل حماية الهواوي وحماية ال هون زايدين الصبغ، زايدين الدبغ تبعها، يعني بيمسك اكثر واكثر بتحسه يعني مثل الحديد، احيانا بينكسر الاي سي وما بتطلع الحماية، خبرت الزبون انه شغله صعب وممكن يزبط وممكن يتلف الجهاز، مع انه تالف الجهاز يعني مش شغال. حاول انك ما تضغط على البورد، حاول انك تضغط بس على الحماية نفسها. قدر المستطاع حاول انك تقص من الزوايا قدر المستطاع شايفين كم هي صعبه الحمايه يعني لو كانت حمايه هواوي من زمان هذا كله نظف يعني انت بتضطر انك تظل على نفس المسار لاحظوا حتى عندك بهاي هاي المنطقه هاي اصعب شيء حس انها طبعا الان بدنا نلبس عشان لانه بدنا نشتغل على درجه حراره 400 وهي اول مره بشتغل على ال 400 على الكويك لانه انا كان معي على 340 كنت افك وينفك معي تمام تكون الحمايه مش قويه لهالدرجه، الان انا بدي اشتغل على 400 على اساس اني ما ادخل تحت الاي سي، انا ما بدي ادخل تحت الاي سي انا بدي احاول ارفع ورفع بس لكن يعني بنحاول احنا محاوله ان شاء الله خليني انا احط فليكس على الداير الحراره الهواء عندي على الستين. شايفين انا بدي افتح طريق بسيط جدا خلاص فتحت هيك منين بسم الله تمام انا حراره 400 بسم الله جدا صعب هذا الاي سي جدا، فأنا ما بدي اتلف الاي يعني سي شباب ما بدي اتلفه، خليني أحاول أدخل بالأداة من تحت، لأنه شباب الصعوبة اللي اللي أنا شايفها تحت الاي سي يعني مش متوقعها تكون لهالدرجة تصوروا، تمام خليني أشيل المقاومات بحيث إنه أرجع كل شيء مكانه تمام. هذا هو المعالج بيونك اي 10 من ايفون. بنحط <تصفيق> المعالج على جنب وبنروح نشتغل على البورد بحيث انه ننظف الحمايه وننظف الامور اللي موجوده على البورد. عشان نشوف هذول المكثفات يعني درجه الحراره خفيفه على الميتين منروح ننظف بالنكاشة الاسنان بالخشب تبع نكاشة الاسنان بنشوف بنجربها الطريقة هاي اذا كانت فعالة أنا شايف مش جايبة نتيجة يعني هاي بتلمع النقاط فقط أما ما بتشيل اشي من الحماية أنا كيف متعود رح أشتغل شو الطريقة اللي بشوفها سهلة رح أشتغل فيها طبعاً شباب أنا متأكد من إنه الملقب تبعي اللي أنا شغال فيه ما في اشي بجرح رجعت على المئه وسبعين درجه حراره بحيث انه آه يعني عم بشوف انه القصير عم ينصهر فما لي مصلحه خليني على الخفيف بركبوا على الآي نفسه، أنا شايف إنه هاي الطريقة يعني ما في إلها داعي ممكن بالشيلد تنحل الأمور لان أنا شايف الأرجل قوية ما شاء الله وصله فما بظن إنه من الكاوي يطير مع أي أرجل خليني أجهز الكاوي وأبلش بالكاوي وبالشيلد وانا بخفف تخفيف يعني عن, عن الحماية بهاي الحالة شباب لما بتشوفوا انه النتيجة صعبة بتروح بتجيب قصدير وثلاثين علشان تتكور الارجل بسرعه ويصير امورك تمام، عادي بتحطهم على الشيلد خلي الشيلد يمتصهم كبدايه وبعدين بصير يوزعهم، حاول انه ما توصل على المكثفات لانه ممكن يتلاصقوا ببعضهم البعض هيك تمام خليني اقلب شباب هون كل شيء بدك تدير بالك انه تسحب مقاومة تسحب لك مكثف شاد ايدي بحذر على الشلد يعني خلي الشلد لاحظوا شايفين الشلد بظلني متحكم بالاطار مسكتي للشلد بس اشوف ايدي بدها تفوت لجوه على المقاومة بقوم بشد بالشلد تمام الى الان ماشي الحال على الشباب انا كنت تعبان لي فترة تعبان مش قادر لا انا فيديو ولا اشتغل اي اشي هي اصعب اشي تقريبا الزوايا يا شباب اصعب شي ادخلت اسحب لك شي معك الآن انتهينا من تنظيف البورد راح نبلش بتنظيف الاي سي هون شباب بدك تدير بالك الجرين ماسك اللي موجود على الحداي هون على الاي سي يعني بدك تدير بالك ما يلحق معك شيء من الاي سي نفس حراره 170 بالهواء على الاخر راحب معي نفس الطريقه اللي انا اشتغلت فيها اذا شفت انه الطريقه مش انت مش شاطر فيها او مش محترف فيها لا تشتغل هذا الشغل اشتغل الطريقه اللي انت بدك اياها اللي انت متعود عليه يعني مش شرط تتعودوا على الطريق دي أنا بعد ما نظفت هاي التنظيفة شباب بروح انا بتوجه على القصدير اللي درجة حرارته 183 حيث اني اعمل أعمل تخليط للقصدير انا هون ما بحك على البورد يا شباب على الارضية انا بمشي هيك بمشي بحيث انه القصدير يتماسك او يمشي مع الأرضية. أنا ما استخدمت الشلت شباب مشان ما أحك الأرضية يعني الأمور ماشي الحال بس دائما شباب خذها قاعدة إذا أنت شاكك إنه في نقطة مش مزبوطة لا ترفع شلون. ارجع صب وبلش يعني في عندي هاي النقاط كأنه مش مزبوطة مش معبية قصدير شايفين؟ معبية بس مش واصلها حرارة معقول؟ طيب خليني ارجع اتأكد ايوه ممكن شايفين؟ تمام خليني امشي على غير نقاط اشوف شو الوضع طبعا بحرك بس انه يبرد لاحظوا هون هون كمان نفس الموضوع شايفين خلينا نمشي لفوق نشوف الوضع الزوايا العلوية مش مزبوطة خلينا نركز عليها بسم الله شايفين كيف تكوروا <تصفيق> يعني أنت لا ترفع الشبلونة بلا ما تكون متأكد وتعمل هاي النفقة عشان كل النقاط تيبس يعني الشبلونة والشغل تبعنا أيوة هون في اشي غلط هون في اشي غلط خليني أشوف كيف بدنا نحل الغلط هذا خليني أنظف وأرجع النقطة الآن المحاولة الأخيرة تمام شايفين النقطة اجت مكانها أركب المكثفات ويندي أركبهم على نفس المعالج على نفس المعالج تمام بسم الله خليني أبلش أركبهم أجيبهم واحد واحد اثنين ركبوا تمام، اللي بده ممكن يسألني حدا عليهم يقول لي شو وظيفتهم هذول تبريد شباب هذول إذا صار ضغط على السي بيو بصير آه بتعمل له تبريد، يعني بيعملوا تبريد للسي بيو، اللي بعرفه أنا عادي لو ركبت واحد والثاني ما ركبته والثالث ما ركبته عادي، لازم إنك تركب تركب واحد يعني أقل شيء، نشوف السي بيو كيف ما شاء الله، الأمور والأرجور سليمة 100% خليني افرجيك على الناحين لاحظ هاي اول ناحيه هاي ثاني ناحيه نروح على التركيب يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم في ناس كاتبين لي انه ليش بتحط الرجينه على الـ على السي بيو لاحظ مظبوط ما يركز بهاي النقطه رح تعرف <تصفيق> الان انا حطيت الاي سي تمام وانا بسنتر توسنترم بروح بعطيه شوية حرارة لاحظ ترى الرجينة بتعطينا بتعطينا نوع من اللزوجة القوية حتى اذا برد شوي بتصير اقوى يعني انت بتصير لما بدك تدفش الـ سي بصير في عندك آه يعني رح يندفش معك بثقل بوزن يعني بصير يعني ثقيل وكأنه راكب ليش من لزوجة الرجينة أو الكولفونية لاحظوا انا هيك كاملات خلاص بنسحب شوي وبحاول أسنتر يمين شمال بشوف هل شغلي صح ولا مش صح شوف شباب أنا عم بهزه ولسه بتحسه مسك ليش لأنه لزوجة شو اسمه قوية كثير خلص أنا هيك خلص هلأ بقدر أحركه بسهولة بس أنا ما بدي بسهولة بدي بصعوبة هاي فيه شوي هيك أتوقع أنه امورنا طيبة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نقول بسم الله. شباب طبعا درجة الحرارة 330 ليش؟ لأنه القصدير اللي شبلنا لنا فيه درجة حرارته 183 يعني ممكن انه ما فيش يعني ما في داعي انه ارجع للحرارة العالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا ركزوا معي شوي. بس تشوفوا أنه طلع من تحت بس تشوفوا أنه الرجينة والغونفليكس صار يطلع من تحت الآي سي معناته الآي سي برك أخذ مكان ممكن يكون المكان مش صح مية بالمية فهمتوا علي ممكن ما يكون صح بهي الحالة انت مضطر انك تعمل له حركه بسيطه للاي سي شايفين؟ حوالي الاي سي صار كله فليكس وكله آه ماده الحمايه ما عفوا ما الرجين خليني احاول اهزه شفتوا كيف هزيته؟ يعني الامور ركزت 100% ان شاء الله ونقول بسم الله بنحاول نشغل الجهاز بس قبل نشغله لازم نرجع المقاومات هاي الآن على الحرارة كله بيتسنتر بس لازم اجيب المقاومة المقاومة هاي لا ترى بالعين هيك بيقعد مكانه لحاله هن هذول الشغلات شباب لازم انا حطيتهم بالبداية شوف شايفين كيف تمركز أنا نحاول نشيل نحرك المقاوم عشان تبغى كويس تمام طيب هي كويس هيك امورنا تمام يا شباب وهذا الايسر ركبته يعني بيظل علينا شغلات بسيطه انه انه ننظف البورد عشان الفليكس وما فليكس هالامور هاي ننظفه بشكل كويس لربما يعني طالما طلع من عندك الجهاز لازم يكون نظيف ومرتب ممكن يروح لعند فني ثاني يشوف الشغل تبعك يقول له وين كان هذا الجهاز كان عند فلان فلان انا بعرفه معلم ليش هيك مشتغل صح؟ فلازم انت تشتغل اشي كويس دائما اشتغل اشي كويس مو مشان هيك مشان انه انت سمعتك وقدام ربك تكون انت عامل لي عليك راح انظف عفوا يعني تنظيفه كامله طبعا الاي سي برد ومشان هيك انا بلشت ما بتخلي لا فليكس ولا بتخلي اشي خلص انت عملت اللي عليك وشتغلت يعني ممكن ما زبط معك غيرك ممكن يزبطه بس اذا شاف شغلك هيك ما ما بمشي الحال بس يشوفه ما رح يشتغل فيه يشوف كله فليكس ممكن يقول بعقله هذا الجهاز محمى عليه ومسوى عليه وكذا فما رح يقدر يصيبه للجهاز فانت كنصيحة يعني انه دائما اعتني بشغلك يعني حتى لو ما زبط الجهاز مش ما زبط باجي بقوم بخرب الجهاز بسيط بعبيه فليكس والله بيجينا اجهزه اقسم بالله انه شيء يعني ما بعرف شو بدي احكي انت بتعمل اللي عليك اللي عليك بتعمله يعني مثلا ما زبط معك خلص ما رجع كل شيء مثل ما كان ما زبط ما قدرت ترجع كل شيء مثل ما كان لا تزبط تمام مظرة لا تضر لا الزبون ولا تضر نفسك يعني هاي هيك الجهاز هذا السي بي يو اللي ركبناه مش عارف ليش الصورة مش صافية خليني أنزل الوضع أفرجيك إياه من هون آخر مرة هذا السي بي يو اللي فكيناه وشبلناه بالمية 100% نجرب الجهاز بسم الله نشوف شو الوضع مثل ما خبرتكم ومثل ما كنت متوقع يعني لاحظوا انا بس ركبت الشاحن حمي السي بيو تمام السي بيو صار نار انا متأكد ما في شورت تحته بس المشكلة انه تلف معي السي بيو تلف كيف تلف؟ تلف بأيدي يعني بهاي الحالة شباب شوفوا الخطأ تبعي انا من وين بلشت؟ بلشت بالخطأ بصراحه الاي سي الصغير بتقدر تخلعه خلع، اما الاي سي الكبير انا قلت بما انه الحمايه قويه كثير تبع هذا الاي سي فقلت لحالي انه خلص انا بخلعه خلع بحيث عشان ما اطير ارجل او اطير شيء. لكن مش عارف هذا اللي صار نصيبنا وان شاء الله بصير خير ولو صار اي مشكله مع زبون طبعا الجهاز انا واقف انا استلمته واقف ولا يصلح تمام؟ الجهاز كان على الكمبيوتر ما بيشتغل ولا بيعطيك صوت الدفايز مانجر ما بيعطيك قراءات ولا الجهاز ميت تماما انا هيك استلمته ممكن يعني كونه انه الجهاز ميت تماما انا اجي اقول للزبون والله التلف بايدي الاي سي ممكن يسامحني ممكن ما يسامحني لكن انا علي اقول اللي عندي اذا الزبون سامحني اه اذا ما سامحني خلص بقول له اخي خلص تمام انا بركب لك بورد وبسلمك الجهاز شغال 100% بكلفك كذا كذا بس يعطيك العافية لا راح راسي ينقطع ولا اشي الصدق انجى من الكذب يا شباب وشكرا للجميع سامحوني علي الاطاله واحلى شباب سلام عليكم